לפנינו מערכת המשוואות Y שווה 4X מינוס 17.5 ו-Y ועוד 2X שווה ל-6.5. מהם X ו-Y? ובכן, אנחנו מחפשים את ה-X'ים וה-Y'ים שתי המשוואות האלה. הדרך הפשוטה ביותר היא, ידוע כבר מהו Y מתוך המשוואה הזו. אני אכתוב אותה שוב. אכתוב אותה בוורוד. נתון לנו ש שווה 4X מינוס 17.5. המשוואה הזאת מראה לנו את העילוץ ש-y צריך להיות שווה 4 כפול x פחות 17.5. אפילו המשוואה השנייה קובעת ש-y ועוד 2 כפול x חייב להיות שווה ל-6.5. ובכן ה-y הזה שכאן חייב לעמוד גם בעילוץ של המשוואה הראשונה, כלומר הוא חייב להיות גם שווה 4 כפול x פחות 17.5, אז מה שאפשר לעשות הוא להחליף את y בביטוי הזה. אני רוצה שיהיה ברור מה אני עושה. המשוואה השנייה היא y ועוד 2x שווה ל-6.5. אנחנו יודעים שy צריך להיות שווה לזה. הוא צריך להיות שווה 4x פחות 17.5. אז בואו ניקח 4x פחות 17.5 ונחליף את זה בזה. בזה נחליף את y. אז נכתוב זה כאן. אם נעשה זאת, אם נחליף y ב-4x מינוס 17.5, כי זה y על פי המשוואה הראשונה, נקבל 4x מינוס 17.5 ועוד 2x שווה ל-6.5. ועכשיו יש לנו משוואה לינארית אחת עם נעלם אחד. בואו נפתור אותה, נמצאת x. תחילה שלנו את כל הביטויים עם x יש לנו 2x ו-4x, נחבר אותם. ונקבל 6x פחות 17.5 שווה ל-6.5. עכשיו אתם, עכשיו אנחנו יחולים, עכשיו אנחנו בעצם יחולים ליפתר מהשבר של חצי, להדיקח שנחבר אותו לשני אגפי המשבע. יש כאן מין לשבר חצי, לכן נחבר לשבר של לשני אגפיים. וב small 6x כי אלמיז בטלים. וזה יהיה שווה 6.5 ועוד 17.5. 6 ועוד 17 זה 23.5 ועוד 0.5 זה יהיה שווה 24 עכשיו אפשר לחלק את שני אגפים ב-6. ונשאר אם x שווה ל-24 חלקי 6. כלומר x שווה ל-4. אז מצאנו את ה-x שמקיים את שתי המשוואות. עכשיו אנחנו צריכים את y. נוכל למצוא אותו אם נציב את x שמצאנו בתוך אחת מהמשוואות האלה, אפשר בכל אחת מהן. שתיים אמורות לתת לנו את אותו ערך עבור y, בואו נציב בעליונה. אם אנחנו מניחים שx שווה 4, המשוואה תהיה y שווה 4 כפול x, במקרה הזה הוא 4. פחות 17.5 זה 16 פחות 17.5. שהם מינוס 1.5 אם כן y שווה למינוס 1.5 פתרון מערכת המשוואות הזה הוא x שווה 4 וy שווה מינוס 1.5 ואפשר גם לוודא ששני אלה הם בוודאי נכונים למשוואה העליונה ובואו נראה שהם נכונים גם עבור המשוואה השנייה במשוואה השנייה הם 1.5 2 כפול 4, כמה זה שווה? זה מינוס 1.5 ועוד 8. הוא חד מינוס 1.5 ועוד 8 הם 6.5. אז ה-x וה-y באמת מקלימים את שתי המשוואות.